«Ми, наприклад, можемо в таку однокімнатну поселити дві бабусі, в двокімнатну, яка прохідна, ми можемо поселити там спільну сім'ю, або там батьки з дітьми. Є, наприклад, трьохкімнатні і двокімнатні». «Типові санвузли на таку кімнату, на такі дві кімнати. Ось з бойлером. Ось тут також швейцарське дзеркало ми бачимо. І, е, от.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 Рис, макароны, что надо-то по белым ногам. Тетяна розповідає, тут поселять 250 людей. За її словами, найскладнішим для команди стало облаштування житла у Зіньківцях. Крім цього, ще два об'єкти в межах проєкту відремонтували та заселили 240 вимушених переселенців в Івано-Франківську. Один в суперцентрі, колишній департамент освіти, прямо біля меморіального парку Франківську, там довкола парк, сад, там дуже спокійно. Інший це більш такий це колишній готель, який також,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 Зараз Олексій реставрує та фарбує меблі на балконі. Раніше виконував ремонтні роботи всередині будівлі. Демонтаж робили, зривали старі обої, старий ліноліум, ранили поли. Що там далі?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 Трикімнатні блоки. Проєкт «Кохати» реалізують за гроші міжнародних грантів, розповідає Тетяна Пашинська. Деякі меблі використані та нові передали безкоштовно члени команди з-за кордону. У нас фактично є основне фінансування на кожен з цих об'єктів. На оцих два готель і тут ПТО «Гуртожиток» – це німецькі гроші від Міністерства закордонних справ Німеччини.